شوف ما تلاقي شبيه ما في عنا رخيص ما في منا اثنين خبز من حظون ابدا من بيع تمشي معنا زين وبضل بعيد انا حلم بسيط ببيت ماي جيم ما بدي بالقلب اعطيك درل ببيت ماي جيم ما تلاقي شبيه ما في عنا رخيص ما في منا اثنين خبز من حظون ابدا من بيع تمشي معنا زين وبضل بعيد انا Maybe it's my game Maybe it's my game Maybe it's my game Baby it's my game Maybe it's my game Maybe it's, it's, it's, it's my game it's my game Maybe it's my game it's my game شوف طلعنا ندور نور الشمس بدون رفيق قطعنا حدود عيون على بكره وننسى الامس نهد جبال وما في قيود تكفي الايد ما بنستنى شوف بالفعل ما في وعود قادر يصيب هيك من آمن واللي تهجر بكره يعود نعد سنين الواقع ومنستنى مع قدمت دي ما عاد تفرق قد ما بدي في ابشع من اللي شفنا ما عاد تفرق من بالداخل من بالخارج كلنا تهنا ولا بقى ينفع اي تمييز شق من حنا نحنا قرفنا ولا بلان بقى عم تزبط لك ضيعنا حتى الباب نحنا جيل ولاد الارض وخفنا نبيع حلم البقاء كلام كبير يعبي راسك ما رح يسع ولا بتراك فنان تشكيلي وانا بشكيلك اول قافيه بتستناك اصحابي دايما غاليه معيونك مش ع صرنا صورنا امسك أساطير خابط راسك ثابت بلا مسامير أنا عالستيج نعمل ويب نصنع غيم بعز الصيف جيبي فاضي أنا عالكيف صاحبنا الريل وما الزيف أنا عالستيج نعمل ويب نصنع غيم بعز الصيف جيبي فاضي أنا عالكيف صاحبنا الريل وما حينزل ما تلاقي شبيه ما في عنا رخيص ما في منا اثنين خبز من حصون أبدا من بيع تمشي معنا زين baby it's my game ما تلاقي شبيه <تصفيق> ما فهمنا الدنيا خبز <تصفيق> تمشي معنا زين ببيت ماي جيم ببيت ماي